اتظن انك عندما احرقتني <تصفيق> اتظن انك عندما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات اتظن انك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر انا كالقيامه ذات يوم ات It's only... it's only, <clears throat> it's only you. It is your birthday, October. <laughs> let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Make your dreams come true! Just do it! Thank you.